يا مرحبا ترحيبه كلها نور ترحيبه انتبهج خواطر ضيوفي الليله افرح وتباشير وسرور باسمي انا احيي ضيوفي باسم اسمي انا منيره حييت ضيوفي يا مرحبا ترحيب تباشير وسرور وباسمي انا منيره حيي ضيوفي بنت الرجال تطوعت كل منعود فينا بالطيبه والجود نوفي الله يحييكم كثر ما اشرق النور واعداد ما يكتاب بنقشال حروفي يا مرحبا حطه بوريس لمشهور بصفحة صفحة ألم كلن يشوفين هل نادوي حطه بوريس لمشهور في صفحة ألم جاد كلن يشوفين في صفحة ألم جاد كلن الرجال مطوعه كل منعون من فينا بالطيبه والجود نوفي الله يحييكم كثر ما اشرق النور واعدادي ما يكتاب ابنك حروفي يا مرحبا بستك تعابير وشعور من كفو يوم القواه الصفوفي، حنا ذوي حطابو والاسم مشهور في صفحة ألمجات كلن يشوفي، حنا ذوي حطى والاسم مشهور في صفحة ألمجات كلن يشوفي، في صفحة ألمجات كلن يشوفي مواليد ملكه تخرج مدح